Victor Pontă, noi dezvluiri din biroul lui Florian Coldea, scandal cu adjunctul SRI sublinierei cu Laura Codruca Covezii la K2. Fostul premier, Victor Pontă, face noi dezvluiri din perioada când era subliniere F-ul executivului. În direct la TVR, la emisiunea lui Ionk Cristache, Ponta a devoalat o discuție a avut cu Florian Coldea sublinierei cu Laura Codruca covesi la K2. Fostul ministru, Danova, i-ar fi spus lui Ponta ce procurorul încheie subliniere lui i-ar fi cerut denuncuri împotriva lui. Enervat de această situație, Punta s-a certat cu Florian Coldea sublinierei cu Laura Codruca Covesi pentru aceste mi subliniere ceria dna. Fostul premier că cei doi au negat aceste lucruri. L-am sunat pe Coldea, m-am dus la ca doi subliniere i-am spus ce nu e normala sublinierea ceva. Nu e normal să se cear de cur despre mine. Coldea a chemat-o imediat pe covestii. Mi-au spus ce Ova are probleme sub liniere, vrea să scape. Procurorii au cerut denuncuri despre mine, a spus Ponta, care sublinieră tine de ce i s-a făcut dosar la DNA. Era o miză important. Covesi sublinieră tine acei expir mandatul sublinieră i în 2016 nu îi voi da un mandat nou la DNA, a mai acuzat Ponta.